Armádě České republiky k výročí jejího vzniku přeju, aby nikdy nezapomněla, že obrana má smysl, pokud víme, co bráníme. A bráníme základní hodnoty. A ty opravdu základní máme v za zamír v našem vojenském kostele. A jsou to svoboda, důstojnost a spravedlnost. Věděli to vojáci, kteří mají pomník za mnou, a vy to i dnešní armáda. A já jsem za to vděčný, hrdý.